Medicinska e-biblioteket är din ingång till landstingets samlade resurser, böcker, tidskrifter och artiklar. Du kan beställa böcker ifrån oss. De som inte går att leverera elektroniskt levereras i tryggt format till vårdens alla enheter. Alla tryckta böcker vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö kan beställas. Hittar du inte det du söker kan du lämna inköpsförslag eller beställa ett fjärrlån. Du har möjlighet att komma åt samtliga av landstingets e-resurser, var du än befinner dig. Du behöver ha ett bibliotekskonto som du enkelt skaffar via instruktioner på webbsidan. Du kommer åt våra databaser oavsett var du befinner dig. Utanför landstingets nätverk så behöver du logga in med ditt bibliotekskonto. Men du, har inte du fått tips om en artikel? Jo, det hade jag. Kolla här. Ja. Den här tror jag faktiskt till och med kan vara jättebra. När du söker artiklar så utgår från medicinska e Start startsida för att nå önskad databas. Ja, och den finns i fulltext också. Ja, men den funkar. Du kollar den här artikeln. Den verkar också jättebra, men den får du beställa den finns inte i fulltext. Ja, men gör det. Ja, bra. Fixat. Ja. Så, då så kommer vi lite senare. För det här var ju knedigt. Ja, det håller med dig. Men vet du vad? Jag tror faktiskt att jag såg en artikel om det Om du vill ha tillgång till medicinska tidskrifter, ladda ner appen Browse Då kan du söka bland tidskrifter på ämne eller titel. Dessutom kan du spara ner tidskrifter till en bokhylla, läsa artiklar och få meddelanden när nya finns tillgängliga. Medicinska e-biblioteket erbjuder all personal, användarundervisning i informations- och databassökning. Du kan boka handledning för grupp eller enskilt på din arbetsplats eller på distans. Välkommen att kontakta oss på Medicinska e-biblioteket. Vi finns på Linnéuniversitetets bibliotek i Kalmar. Du når oss via chatt, e-post eller telefon som besvaras alla vardagar.